اعزائي <أهلاً> المشاهدين اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الجهر بالالحاد لمن استطاع اليه سبيلا. طبعا في هالحلقه في عنا مجاهر جديد الاخ عثمان بن خليفه من ليبيا. آه خلونا نرحب فيه اهلا وسهلا فيك اخ عثمان. اهلا اخي سم كيف حالك؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك. تمام. <تصفيق> اعزائي آه المشاهدين يعني انا بعتذر كثير عن الحلقه الماضيه بش آه الحلقه كان بعنوانها شله ملحدين كان المفروض يكون فيها ثلاث ملحدين يجاهروا معنا بس للاسف في حاله بتخصهم طبعا ما قدروا يظهروا معنا فبنعتذر اعتذار شديد ل لهم يعني ولجمهورنا على كل حال اخي عثمان اه عثمان عثمان عثمان ما هيك عثمان بن خليفه خير فهي عثمان وعثمان يعني شوي قريبين على بعضهم بدك ما تاخذنا. ما في مشكلة ما في مشكلة. آه أخي عثمان يعني أول شيء كيف تعرف الجمهور البرنامج على نفسك؟ مين هو عثمان؟ تفضل. أنا اسمي عثمان بن خليفة من ليبيا تحديداً من مدينة زوارة مدينة صغيرة تبعد عن العاصمة حوالي 120 كيلومتر شيء مثل هيك. لو شايف هذا اسمي عثمان بن خليفة. تمام <تصفيق> <تصفيق> هذه صوره من جواز سفري تثبت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لان لا بس اقول لك لان انا في اكثر من مواقف لما كنت بجاهر في ناس نكرت ليبيين نكروا ان انا ليبي اصلا يقول لك ما ليبي ما بمثل الليبيين اصلا فانا حابب اوري للعالم يعني شكون انا وهذا الدليل وانا اتبرع اني اصلا ليبي لان <تصفيق> الوطن اللي فيه ما في حقوق انسان وما بيحترم حريه التعبير حريه الاعتقاد الوطن اللي فيه الارهاب اصبح حرفه يزاولها كل مواطن ليبي مع الاسف آه هذا مو وطني فانا اتبرا مني ليبي اصلا قبل ما يتبرا مني ليبي فانا احب ان اكون انسان فقط برافو برافو أم يعني بالفعل يعني نحن بشر قبل ما يحطوا الحدود الحدود المسائل السياسيه هي فنحن بشر بالنهايه وتكفي كلمه انسان يعني. اخي عثمان يعني حدثنا شوي هيك عن نشأتك الدينيه من الطفوله لحتى مثلا للمراهقه الجو الجو الديني اللي عشت فيه، الحال الوضع الاجتماعي، الناس اللي حواليك، الاقارب، الناس. تفضل. آه طبعا احنا مع ال... انا مع الاسف تربيت في عائله ليبيا مسلمة مية في المية، مثل ما تعرف إن في ليبيا الديانة الوحيدة في ليبيا هي الإسلام، فتربيت في وسط إسلامي صرف، وسط إسلامي معتدل أستطيع يعني أستطيع أن أقول لك إنه معتدل، عائلتي مسلمة جدا أبي إنسان مسلم لا يترك الجامعة نهائيا. إخوتي، أخواتي، كذلك ناس مسلمين فالوسط اللي تربيت فيه كان إسلامي بس منذ طفولتي، في فترة طفولتي كانت تراودني دائماً تساؤلات عن الإسلام أو الدين أو الله أو كينونة الإنسان نفسه في هذا الكون الأسئلة اللي تساور كل إنسان يفكر بعقله بس مثل ما تعرف أخي شان في فترة الطفولة الضغط الاجتماعي والتعليمي المستوى التعليمي والعائلي البيئة هذه كلها شن تصبح تصبح تسيطر عليك بحيث انك لا تفكر فتصبح انك مجرد تابع فتقوم بنفس الافعال التي يقوم بها اهلك او اصدقائك او اقربائك ليس لسبب انك مقتنع السر الوحيد انك لا تريد ان تكون خارج القطيع او خارج السرب كما يعني انت تعلم ف. فكانت مرحلة صعبة جداً في حياتي لأن التساؤلات التي كانت عندي في فكري تساؤلات كبيرة ولا أستطيع أن أجاهر بها لأي شخص لغاية فترة الهاي سكول فترة الثانوية العامة في فترة الثانوية أصبحت أحب الاطلاع أقرأ الكتب بصورة كثيرة في فترة الجامعة أصبحت مدمن دراسة وكتب وثقافة عامة ففي اللحظة هذه اكتشفت ان احنا كنا عايشين في وهم كبير جدا اسمه الاسلام. وفي اكذوبه كبيره منذ 1400 سنه عايشينها ونطبقها بدون اي تفكير. فلهذا تعطى على الاسلام في الفتره هذه. اه عثمان قبل ما نصل لهالمرحله هي ايه الشك، بس بدي اعرف لأي مرحلة وصلت من التدين مثلاً؟ لقناعاتك قناعاتك الدينية يعني وين لأي مرحلة وصلت؟ باش أكون صادق معك أنا ما كنت شخص متدين كثير من منذ البداية بس يعني كنت مسلم مثل أي مسلم بذهب أصلي مثلاً الجمعة في في الجامع أصوم شهر رمضان أتلاقى مع أصدقائي مثلاً في الجامع لكي نتعلم القرآن الأشياء اللي يقوم بها أي إنسان مسلم عادي يعني اللي تفرضوا عليك عائلتك أو أهلك من مفروض تروح تدرس قرآن في الجامعة أو المفروض أنك تصلي الجمعة أو صلاة العيد أو يعني الأشياء البسيطة جداً كنت أطبقها في الإسلام وكنت غير مقتنع منذ البداية بس مجرد مثل ما بيقولوا يعني لم أكن عندي القدره اني اجاهر بافكاري في الفتره هذه فكنت مسلم تماشي تماشي المجتمع بالضبط ماشي المجتمع بالضبط مثل بضبط. انا كمان اهز راسي وامشي يعني. بالضبط <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فهلا حدثنا طي... ال... ال... يعني وقت في مرحلة الجامعه وبلشت بال... بالمرحله الحقيقيه خلينا نقول الشك الحقيقي بال... بالدين وال... بالافكار الدينيه بالاسلام حدثنا عنك كلمنا عنك كيف بلشت لوين وصلت معك تفضل طبعا انا تخصصي انا درست في كليه العلوم في قسم الجيوفيزياء اللي هو علوم الارض فعلوم الارض كان احد المجالات اللي خلاني على يقين بان الاسلام وقو و والدين الاسلامي هو مجرد خرافه ليس مبني على اي اسس علميه او اي ادله علميه مجرد كلام اعتباطي بدون اي ادله يعني مثل الابسط مثال ان عمر الارض هو 6.5 مليون سنه احنا بندرس في الجيولوجيا وتيجي انت تقول لي ان الله خلق الارض في سته ايام كلام لا يترافى لا يترافى ها 4.5 4.5 سوري 4.5 مليون سنه بعدين تيجي تقول لي ان الانسان خلق الله خلق الارض في في ست ايام هذه يعني وهو مسخره نكته مع الاسف صحيح الاسف اللي يخليك تنصدم بالاشياء مثل هذه ان الدكاتره والمدرسين اللي يقوموا بتدريسك واللي عندهم شهاده الدكتوراه مؤمنين بالكلام هذا اؤنين بأن الدين هو الأساس، وأن العلم قابل للخطأ بس الدين غير قابل للخطأ. فهذا السبب اللي خلاني في صراع نفسي بيني وبين بين هذا الفكر. فكل ما قمت بالاطلاع أكثر والبحث والقراءة أصبحت أجد كوارث في التاريخ الإسلامي وأخطاء شنيعة في القرآن، تعطيك أمثلة بعدين في حوارنا وأشياء يعني لا تتوافق مع العقل البشري يعني ففي هذه المرحلة قررت هل أني سأكون منافق إنسان يعيش كما يقوم المسلمين بالطقية الإسلامية أعتقد تعرفه أو أو أكون إنسان صادق بيني وبين نفسي وأتخلى من كل عن كل هذه الطرهات وطبعاً كان موضوع صعب جداً مش من السهل. بس وصلت للي بدي إياه قناعة أخي عسما أنت أعلن إلحادك شيء من قبل مثلاً للناس يعني أو إذا أعلنت إلحادك كيف أعلنت إلحادك؟ الإعلان الإلحاد في بلد مثل ليبيا بلد لا يوجد فيه أي حقوق للإنسان أو بل حتى للحيوان لا يوجد حقوق طبعاً. فمن الصعب أو من المستحيل أنك تجاهر بالحادث. فكان عندي بعض الأصدقاء المقربين جداً يعرفوا أفكاري وفلسفتي في الحياة وإلحادي بس معظم الناس لا وحتى أهلي نفسهم لم يكونوا على علم بإلحادي نهائي لأن عائلتي حتى قطعتني بعد ما عرفت بموضوع الإلحاد يعني زي ما قلت لك عائلة إسلامية ف... فموضوع الإلحاد صعب أنك تجاهر به في بلد مثل ليبيا فلم أجاهر لم أجاهر بإلحادي بس كانت أفكاري توحي بشيء من الإلحاد طيب إحنا قبل ما نبدأ ندخل بموضوع الجهر بالإلحاد ما يعني إذا تحدثنا هيك عن الـ عن الـ الأخطاء اللي شفتها بالقرآن بالإسلام يعني المتناقضة مع العلم بس بشان نور فيها الناس يعني اللي تشاهد البرنامج طبعا طبعا أنا أكثر شيء أكثر شيء طبعا حابب أقول لك يعني, يعني مجموعة من بالدلائل العلميه مثلا اللي بتتناقض مع القران، تفضل. طبعا اول شيء انا اللي خلاني ابعد عن عن الدين هذا الكره ولا ولا زي ما بيقولوا هم المسلمين البغضاء اللي عند المسلمين اتجاه اي شخص غير مسلم. هذا الكره يعني حتى في القران نفسه مثل مصطلحات المغضوب عليهم والضالين واهل الكتاب واهل الدمة والقرده والخنازير يعني كل هذه المصطلحات التي تتنافى مع اي حق من حقوق الانسان، توصف اي انسان بانه قرد او خنزير او مغضوب عليه او ضال بهذه المصطلحات التي تحرض على الكره هي الاسباب الرئيسيه اللي خلتني لا اقتنع بهذا الشيء. فيعني اعطيك مثل بسيط تحريض المسلمين على كره اليهود. فمثلا في سوره المائده الايه 82 لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا آمنوا اليهود والذين أشركوا. بعدين في آية ثانية في سورة المائدة 64، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. يعني الله نفسه بسب اليهود وبيحرض على اليهود. أعطيك مثال ثاني سورة الجمعة الآية 5: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أصفارا. يا أخي يعني تصف اليهود بالحمير. أينشتاين يهودي يا أخي، كارل ماركس يهودي، سيجمان فرويد يهودي مؤسس موقع الجوجل اللي بيستخدموه المسلمين الآن سيرجري براين يهودي. يعني كل هالناس العلماء والناس التي ساهمت في الحضارة البشرية، هذو قردة وخنازير ومغضوب عليهم والمسلم المتخلف الجاهل الذي لا يفكر إلا إلا في شهوته وجنسه والغنائم هو الإنسان المخير الموجود على الارض فقط، وكل الناس لا لا تستحق الحياه فيما عدا المسلم. هذا التفكير هو السبب الرئيسي اللي خلاني لا اؤمن بهذه التراهات وخصوصا مثل ما قلت لك يعني من قبل انا اصلي اصلا امازيغي، لست عربي اصلا. فانا ذقت الامرين من التاريخ الاسلامي كامازيغي، لاحتلال الأمازي المسلمين والعرب لشمال افريقيا، و... واجبارنا على تعلم اللغه العربيه، وترك ديننا، و... واجبارنا على الدخول في الاسلام، وكل هذه الحقائق المروعة التي قام بها المسلمون والعرب في تاريخهم جعلتني يعني أحس بالخزي والعار إني أفكر حتى أنت من فكريا لهذا المذهب أو هذا الدين فلهذا ابتعدت عن هذه الأشياء يعني كثير كثير من الأشياء خلتني التاريخ الإسلامي كأعطيك مثال قتل محمد ليهود بني قريضة عند عندما امر سعد بن ابي معاد بدبح بذبح اليهود كل اليهودي نبتت فيه شعر العالم. آه... واخذ النساء, النساء كسبايا وبيع الاطفال يعني كل هذا التاريخ وهذه كله موجود في في الكتب الدينيه، هذه كتب لم نكتبها نحن الملحدين، هذه هذه الفضائح المروعه كتبها المسلمين بايديهم، اذهب يعني وشوف صحيح البخاري. مش صحيح مسلم شوف كيف كتب ابن تيميه التي تحرض على القتل اللي تقوم بها داعش كل يوم وكل مسلم يقول لك داعش لا هذا مش مسلمين داعش يطبق ما في الكتب داعش تحديدا يطبق ما موجود في الكتب يعني اعطيك مثال أن الإسلام يحرض على الإرهاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرموا ما حرم الله ورسوله ولا يدونون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطي الجزية عن يد وهم صغيرون التوبة 29 يا أخي, يا أخي هذه الآية فقط تكفي لتجعلك تقتنع بأن هذا الدين دين عدوان ودين إرهاب وليس دين محبة ومساواة فيعني دعك من الطرهات محمد حين كان في مكه يدعي بان الاسلام دين محبه ولكم دينكم ولي دين وارسلت رحمه للعالمين وكل هذا كله كان لما لم يكن لمحمد جيش وقوه بعد ما كان محمد قوه في المدينه قال لقريش والله لاني جئتكم بالذبح وهذا ما تقوم به داعش وتقوم به القاعده وبوكو حرام وغيرها من الـ من, الـ من الجماعات المتطرفه الاسلاميه فهذه كل الأسباب تجعلك تقف بينك وبين نفسك وتفكر بجدية هل أنت تنتمي لهذا الفكر أو لا حتى لو لم تكن إرهابي حتى لو تكن لم تكن إرهابي حتى لو كنت مثلا إنسان مسالم وتحب السلام بس بمجرد ما أنك تعطى دين مثل هذا فيه بعض الآيات التي تحرض على القتل والبغضاء والنبد والكره وما زلت متمسك بهذا الدين فأنت يعني مشكلة مشكلة كبيرة يا صديقي ف... صحيح, صحيح للأسف يعني أخي يا أسمان إذا إذا جينا من الناحية العلمية يعني الله مثلا في كثير أمثلة ممكن نطرحها بالأخطاء العلمية الموجودة بالقرآن يعني مثلا أنزلنا الحديد يعني الله بطلع لك مثل واحد بهلول النجار بقول لك أنزلنا الحديد يعني على هو بما أنه اختصاصك يعني اذا تشرحنا شوي عن موضوع انزلنا الحديد يعني وطبعا في اضحك للاسف <تصفيق> عندك انزلنا الحديد وعندك ان الشمس هي التي تدور على الارض وان الارض كرويه كما موجوده في القران والارض دحاها وكل هذه الهرطقات يا اخي يا اخي اعطيك مثال بسيط احنا, احنا انا بحاول ما ابعد عن التفسيرات العلميه بادله لإني انا اتمنى ان اخاطب المسلم البسيط مسلم المسكين الذي لم يدرس شيء غير القران والاكاذيب الذي يستمعها في قنوات ومن الشيوخ يعني الانسان البسيط فتعطيه سؤال بسيط جدا يعني كيف كيف تؤمن بدين يقول لك ان بعد ما شفت الادله العلميه بان الكره الارضيه على شكلها وكيف تدور في الفلك على على الشمس تؤمن بالعكس المسلمين لحد الان في 2015 يؤمنوا بالعكس بان الشمس هي التي تدور على الارض. وبعدين لو ان القران فيه ادله علميه صحيحه، ليش لم نجد اي شيخ من السديسي والعريفي وغيره والبغدادي هذا تبع داعش وكل هالناس المؤمنين العلماء اللي يقولوا علماء من المسلمين نحن علماء علماء في الكذب والترهات. ما علينا. ليش ما تجد واحد من هذه الشيوخ يعطيك ايه ويقول لك هذه الايه مثلا دليل علمي على اكتشاف دواء ضد مرض السرطان او ضد مرض اي مرض معين لا تجد بالعكس بعد ما العلم يكتشف شيء يروح المسلم يتصفح الكتاب يقوم بتحوير المعاني وتغيير معاني الكلمات لكي يجعلها تتطابق مع التفسير العلمي ويقول لك شوف هذا النص يقول ك دليل قاطع على أن القرآن هو دين صحيح وعلمي لأن العلم أثبت ما هو في القرآن يعني بالعكس المفروض القرآن هو الذي يجي للعلم ويقول له فيها أدلة 1-2-3 مو العكس صحيح ف... هو المفروض يكون القرآن هو يثبت صحة العلم إذا كان من عند الله يعني بس للأسف للأسف الخرافة دائما خرافة يعني طبعاً المسلم, المسلم عقله بسيط جداً المسلم إنسان بسيط سطحي لا يعني حتى لو كان متعلم بس هو إنسان أمي في اليابان يقول لك اللي لا يتكلم أكثر من لغة ولا يجيد استخدام الجهاز كمبيوتر هو أمي فمتطلبات العالم تغيرت الأمية الآن في مجتمعنا في وقتنا ليس من يجيد القراءة والكتابة فمجتمعنا الإسلامي او مجتمعهم انا بريء من المجتمع هذا مجتمعهم الاسلامي او العروبي هذا مجتمع امي المجتمع الذي يؤمن بان رسوله صعد على حمار مجنح البراق وذهب في الاصراء والمعراج و... و... ورجع يعني كيف ت... كيف انت تجلس مع شخص يفكر بالطريقه هذه يعني الناس هذا بدهم تاهيل نفسي وطبي و... ناس ناس ك... يعني كوارث كوارث نشاهدها كل يوم على قنوات التلفزيون في الواقع, في الواقع اظن يعني هن طلعوا من القرون الوسطى فجاه يعني بفضل الانترنت القى الضوء عليهم شافوا عالم بالقرن ال21 فما مستوعبين ما مستوعبين اللحظه التاريخيه اللي هن فيها لسه يعني طبعا آه اخي عثمان يعني برايك هل من المهم أن يجهر الملحد بإلحاده وما هي أهمية الإجهار برأيك يعني شو أهمية الإنسان أنه يجهر بإلحاده نحن كملحدين خصوصا الموجودين بأوروبا يعني اللي ما عليهم خوف مباشر خلينا طبعا طبعا فضل. شوف صديقي جون الملحد إنسان صادق بينه وبين نفسه الملحد إنسان حاول وما زال يحاول الابتعاد عن كل ما هو غير علمي ملموس، عن الابتعاد عن اي شيء ليس مثبت بحقائق علميه وادله علميه. ف ف طريقه عفوا مشكله الاجهار بالالحاد هي مشكله كبيره جدا في مجتمعاتنا. إسلامية فأنت تعرف يعني تشاهد كل يوم ما, ما تقوم به داعش لكل من هو غير مسلم وغير مجاهر بالإلحاد فما بالك شخص كان مسلم وترك الإسلام المرتد وأنت تعرف صحيح. حكم الردة في الإسلام وهو القتل فالموضوع صعب وأنا شخصيا لا أنصح أي حد موجود في دولة إسلامية يجاهر بإلحاده في, في أماكن عامة لأن أنا شخصيا تعرضت لمشاكل في, في بلدي واعتداءات وتهديدات بالقتل و وشتم وقذف وسب للعائله وته يعني أشياء لا أريد أن أتحدث عليها على الهواء بس فا يعني موضوع خطير مو بسيط بس الشخص الذي له القدرة أن يعبر عن إلحاده خارج الوسط هذا المفروض يعبر والسبب ليش لكي نحاول تنوير هذا الناس التي كيف نقولك يعني بالليل إحنا نحكي هاد الناس زي ما قلت لك ناس بسيطة جداً لا, لا تعلم أي شيء والمشكلة أن تعطي فرصة لهذه الشيوخ وهذه القنوات كل يوم تبث هذه السموم فلا بد أن تعطي فرصة لناس مفكرين عقلاء لكي يخلصوا هذا الناس من هذه السموم فالملحد مفروض أنا, أنا ضد أي ملحد خارج أي وسط إسلامي ويعيش بأمان ولا يجاهر بإلحادة بالعكس المفروض تجاهر وتحاول تنوير كل انسان لان مثل ما بيقولوا العيب او العتب على العاقل فانت الانسان العاقل انت المفروض انك تحاول ان تصحح هذا المجتمع مش تهرب وتقول لا خلاص ما عندي علاقه انا هذول مسلمين وانا ما بالعكس المفروض طبعا حتتعاني من اضطهاد وسب وتهديدات وكذا بس هذه ضريبه تدفعها من اجل الحق فاذا لم تكن عندك فلسفه في الحياه لاثبات حقائق ملموسه في حياتك يعني مشكله بعدين ما عايش الانسان ما يستحقش الحياه بالطريقه هذه. كل تاكيد. اه طيب نحن هلا مثلا نحن كمجموعه الملحدين شرق الاوسط وشمال افريقيا، يعني برايك كيف ممكن نوصل صوتنا للناس اللي جوا الشرق الاوسط وشمال افريقيا و وحتى الناس اللي برة يعني ممكن يعني كيف ممكن القصد كيف ممكن ناخذ الدعم من برا وممكن نفتح عيون الناس اللي موجودين جوا ببلادنا يعني طبعا هو المشكله الخطيره في الموضوع هذا ان اول من يحاربك هم اهلك او او قبيلتك او عائلتك او مجتمعك بالاحرى فيعني مثل ما بتلاحظ احنا لما قمنا بالصفحه مثل ما قلت لي شخصيا لما نشرنا البوست تبعي انه بنحكي على موضوع الالحاد ومقابله فوصلتني وصلتنا رسائل تهديد وغلق الصفحه ورسائل على الفيسبوك اللي غلق الصفحه فمنو الناس هذول اللي بيحاربوك هاي اهلنا قبل ما تكمل بحديثك اليوم الصبح جتني رساله من الفيسبوك طبعا شايلوا صورتك وحذروني كمان الى لمدة ما بعرف لأي ما ايه قدرت ادخل على الصفحه مو بس ما ممكن انشر فيها اي شيء اضطريت انه الغي الصوره امسح الصوره الصوره تبعتك الدعايه اللي سويناها للبرنامج حتى اقدر ادخل على صفحتي بالفيسبوك للاسف تفضل فشفت فليش ليش الفيسبوك غلق الصفحه هذه؟ طيب نتيجه لشكاوي من من من المسلمين المسلمين هذو اهلي واهلك اللي تربينا معهم يعني انا في بعضهم بعرفهم شخصيا يعني النفاق الاسلامي تلاقيه يشرب او يتعاطى مخدرات ويشرب كحول ويقوم بكل شيء منكر بعدين يقول لك لا انا مسلم المهم لا تطعن في الذات الالهيه. فالناس هادو صعب انك تقنعهم لانه هم الناس اصلا رافضين انهم يستمعوا لك رافضين انهم يجلس ويحاورك انا تمنيت واحد من المسلمين هاي يجلس معي ويحاورني بالحجه والبرهان ويعطيني ادله. بس مع الأسف يا إما يكون شخص أصلاً مثل ما قلت لك أمي لا يعرف دينه ولهذا السبب متمسك بالدين الإسلامي لهذا أنا أنصح بصراحة كل شخص مسلم ويحب أن يظل على الإسلام ألا يقرأ لأن كل ما تقرأ تكتشف تكتشف فضاعة دينك يعني أعطيك مثال بسيط الأستاذ عباس عبد النور هذا من مواليد مدينة دمنهور المصري كان شيخ وكان إمام جامع وكان خطيب لغاية سن ثمانين سنة بعدين شهر أعلن إلحاده وكتب كتاب معروف أتمنى أي شخص يقراه هو محنتي مع القرآن والله في القرآن م -م. عباس عبد النور أو كاتب عظيم المفروض في السعودية يخلد شخص مثل هذا يصنع لي تنتال عبد الله القصيمي مع الأسف الله القصيمي هذا الإنسان العظيم من أشهر كتبه هذه هي الأغلال أو فرعون يكتب سفر الخروج أو العرب ظاهرة صوتية وهو عربي ويفضح تاريخ الإسلامي العربي العروبي يعني عنده كثير من الكتب يكتبون عن الإسلام جميلة. طبعاً هذا كلهم ناس لأنهم طلعوا وبحثوا وكانوا صادقين مع نفسهم أهم شيء أن تكون صادق مع نفسك قبل أن تكون صادق مع الآخرين فلم يستطيعوا أن يموتوا على الجهل يعني هذا عباس عبد النور أو عبد الله القصيمي توفوا بس بسبب إيمانهم المخلص أو الصادق للعلم والحق فضلوا أن يموتوا على إلحادهم بدل من أن يموتوا على على أكدوبة اسمها الإسلام ولاحظ أن كل الناس مثل هذا الناس العلماء أو الباحثين أو الفلاسفة تعرضوا للإضطهاد كثير من المجتمع وماتوا دائماً وحيدين أو بعيدين مقصئين عن المجتمع بس أفكارهم ظلت موجودة لحد الآن نتحدث عليهم الآن أنا وأنت هذا الناس لم تمت ماتت جسدياً ولكن فكرياً ستظل عائشة إلى الأبد وهذا هو جمال العلم وهذا هو جمال الفكر، فلذلك أنا بالعكس أحد كل شخص مجاهر أن يتحدث عن, إج... عن الإحاء الحادة يجاهر بالحادث ويحاول أن يؤثر في أكبر عدد ممكن من المسلمين يا أخي لم أرى ملحد يفجر نفسه في العالم ولا انترى لم... ولن... ولا انترى بفعلا لم أرى ملحد مثلا يقوم بأشنع الجرائم أو بقطع الرؤوس لم أرى ملحد، كل الملحدين علماء يا أخي مثل نعوم تشومسكي، ريتشارد دوكنز، كارل ماركس، آرثور شوبنهاور هاورد، تشي جيفارا، اللي في بلدي كلهم يلبسون ملابس فيها صورة تشي جيفارا، ولا يعلمون من هو تشي جيفارا، تشي جيفارا شخص ملحد. وكل الناس التي غيرت التاريخ وساهمت في تطور الحضارة والعلم هم أناس ملحدين، فالملحد ليس وحش، الملحد ليس إنسان. عديم الكرامه والاخلاق كما يصف المسلمين بالعكس نحن نحن بشر اكثر من المسلمين نحس اكثر انسانيين اكثر لهذا تركنا الاسلام لهذا تركنا الدين الذي يحرض على قتل الغير وكره الغير يا اخي يقول لك ان الملحد شخص لا يبالي يتزوج اختها وينكح امه او كذا او كذا يا اخي نحن تركنا الاسلام بسبب الفجائع التي قام بها محمد يا اخي شخص في نهايه الستينات يتزوج من فتاه عمرها تسع سنوات عائشه شخص يتزوج من زينب بنت جحش والتي كانت بنت التي كانت بنت, آآ بنت آآ زوجة آآ زيد بن حارث ابنه بالتبني لا بالتبني يعني الفواحش مثل هذه آآ آآ قتل محمد لكعب بن الأشرف وغيرها من الكوارث لهذا تركنا الدين لاننا نحن بشر نحب ان نعيش في سلام ونؤمن بالحق والمنطق والبرهان ولا نؤمن بالترهات نحن بالعكس الملحد انسان شريف مع نفسه اكثر من المسلم المسلم الذي يقرا الايات هذه لتحرض على القتال خمس مرات المسلم الذي يعامل المراه كالبهيمه الذي يصف المراه بانها عوره وبانها طنقه الوضوء كالكلب والحمار يا او يحث على ضرب المراه يا اخي كيف تكون فخور بهذا الدين؟ لا افهم. للاسف للاسف يعني لا فعلا شيء مؤثر، شيء يخليك يعني سبيتشلس زي ما بيقولوا ما في كلام ما تقدر تحكي. شو شو بتقول ولا شو؟ يعني الشغله الاخلاقيه مثلا اكثر الشيء اللي اللي تناقض الاخلاق اللي يعني استفزتني بصراحه هي ربي لما محمد تزو... تزوج بين قوسين صفية بنت حوية يعني بعد ما قتل قتل أخوه وأم يعني العشيرة كلها قتل تقريبا يعني. كلهم تقريبا قتلهم أبدا وفي نفس الليلة دخل عليها وبعدين سماها أم المؤمنين يسافي و... تعليق عندك يعني الأخلاق يعني تصور الأخلاق اللي لي... يدعونها المسلمين بالأسفة. يا أخي إن كان الإسلام دين سلام إن كان الإسلام دين يحط على الحب إن كان الإسلام دين يحط على معاملة الغير بالمساواة إن كان هذا الرسول أو يتسمي بين قوسين رسول إنسان رحمة للعالمين كيف يلقبه أهله بالضحوك القتال لقب محمد المعروف الضحوك القتال يعني مثل أعطيك يعني حاشا شخصك الكريم أعطيك لقب السارق وبعدين اقول والله الاخ جون هذا شخص اشرف آه شريف صادق امين امين امانه يعني كيف تناقض؟ شخص سمي بالضحوك القتال قتال واشرف الخلق <تصفيق> <تصفيق> في اشرف الخلق في القتل في عندي سؤال هون انت كشخص عثمان هل تريد الناس انه فهم الناس خصوصا اللي عندنا طبعا بالشط الاوس هل المسلمين خلينا نقول المغيبين هل تريدهم ان يفهموا دينهم ان يفهموا طبعا. انهم عايشين بعصر المنحط عايشين بعصر الانحطاط ان الناس طبعا. سبقتهم يعني على وهيك شرحنا وجهه نظره لو سمحت تفضل طبعا طبعا انا اتمنى ان المسلم يفتح عيونه لكي يرى مثل ما يقول الاستاذ القصيمي عبد الله القصيمي لا اذا كان عندك عيون ليس دليل بان عندك القدره ان ترى فهذا ليس دليل اذا كان عندك عينين فانت ممكن تكون عندك عينين بس ما ليس عندك القدره على الرؤيه وهذا ما يعاني به المسلمين المسلمين يسمعون نفسهم ويتحدثون مع نفسهم فقط نفس الافكار تتكرر وتتكرر وتكرر وتتكرر لأبد الابدين يعني لفتره غير معروفة لما لا نهاية، ولازم احنا نوقف هذا التدهور الإنساني الذي يعاني به المسلمين. فلازم أن, أن نصرح أن نجاهر بإلحادنا ونحاول أن نقنع غيرنا بأفكارنا ونحاول أن ننشر أفكارنا وأن نحث المسلم على القراءة، يا أخي اقرأ واطلع فقط. يا, يا سيدي أنا نفترض أن كل ما قلته اليوم غير صحيح أو انت مشكك بكل ما قلته اليوم من احداث او ايات قرانيه او او تفاسير او اي شيء. اذهب واطلع بنفسك. ليش تنتظر الشيخ العريفي او السوديسي او صادق الغرياني الموجود عندنا في ليبيا هذا الارهابي المجرم وغيره من الناس. كيف؟ ليش تسمع تستمع اليهم؟ اقرا القران، اقرا التفاسير. اقرا الكتب الاخرى العلميه. يا اخي يعني ما مش عارف كيف أوصل لك فكرة يعني الإنسان إن إحنا نآمن بكل العلوم ونؤمن يعني أعطيك مثال بسيط على كملحد المسلمين يا دائما يتحدوا الملحد لك ممكن نظرية داروين خاطئة والإنسان أصله غير مش, مش قرد ونظرية التطور مبنية على حقائق غير علمية أو نظرية الانفجار العظيم وغيرها من نظريات المسلم يشكك بها ويضحك على أفكارنا بس احنا مستعدين ان نقول اتثبتت هذه النظريه على خطا ان هذه النظريه خاطئه وهذا هذا هو جمال العلم لان كل ما تكتشف شيء بعد فتره زمنيه معينه يظهر شيء ثاني يبطل الشيء الاول فهذه هو جمال العلم فممكن ان نظريه التطور تكون على خطا مع العلم ان اثبتت أنها هي ليست على خطا بس ونفترض انها على خطا ونفترض ان داروين نظريته كلها مبنيه على اسس غير علميه بس احنا مستعدين ان نعترف بانها خطا ونبحث عن الحقيقه بينما المسلم مؤمن بان كتاب واحد موجود في كره الارضيه هو الكتاب الصحيح وغير هذا الكتاب كله غير صحيح الكتب الفيزياء، كتب الطب، كتب الكيمياء، الفلك واي كتب في العالم اذا تناقضت مع القران فهي خاطئه، القران هو الصالح لكل زمان والمكان. هذا الشيء لازم ان نقنع المسلم بان هذا الشيء غير صحيح. بالضبط، صحيح. صحيح. طيب. بعدين. اعطيك نقطة ثانية لان انا بحاول ما اخلي المسلم يهرب، لان المسلم دائما مثل الحرباء يتلون. فيقول لك مثلاً يا أخي إذا لم يعجبك هذا الدين اترك الدين وليش تجهر بإلحادك أو ليش تحط الناس على كره الدين الإسلامي أو لكم دينكم وليدين دين مثل ما بيقولوا هما فالمشكلة أن المسلم هو الذي يفرض دينه على الملحد إحنا في ليبيا مثلاً الشريعة الشريعة الإسلامية هي التي القانون التطبيقي في الوطن الشريعه الاسلاميه او القران هو الدستور الليبي لا تستطيع ان تدرس الديانه اليهوديه او المسيحيه مع العلم انا ضد جميع الديانات لانها تتنافى مع المنطق والعقل بس يعني ما في ما الك حق الا انك تدرس الاسلام وغصبا عنك وغصبا عنك تدرس تاريخ مو تاريخك، تاريخ عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابو الصديق وغيرهم من هذا المجرمين الحرب وخلوك تترك اصلك، يعني انا كامازيغي تاريخي انا عندي عظماء مثل سبتيموس فيروس عندي يوجورتن، عندي يوبا، عندي آ... العديد من القاده العظماء في التاريخ الامازيغي بعد ما اتى الاسلام اجبرنا على دراسه تاريخ ودين وفكر ليس فكرنا. فالمسلم هو الذي لا يعطيك حريه الاعتقاد وليس الملحد بالضبط، علاء آه يعني اذا بما انه دخلنا بهالموضوع هذا وما من ضمن الاسئله بس يعني لو تحدثنا عن عن الوضع الامازيغي يعني يعني تحت الاحتلال الاسلامي خلينا نقول شو شو رؤيتك انت تفضل طبعا مع الاسف لو لو لو اخبرك بان اكثر ناس ضدي واكثر ناس تحرض على سبي وقتلي واهانات كل يوم هم امازيغ مع الاسف وهذه هي خطوره الاسلام لان الاسلام يجعلك منتمي لهذا الدين اكثر ما من انت منتمي لبني لبني وطنك يعني المسلم الليبي انتمائه للمسلم الافغاني اكثر من انتماؤه للليبي للاخوه الليبي الملحد بالضبط. وهذه كارثه، وهذا السبب هذه مشكلة نعاني منها فالأمازيغ همشنا هم حرمنا من تسمية اسمائنا بأسماء امازيغيه او بالحديث باللغه الامازيغيه او بالكتابه باللغه الامازيغيه او حتى سوري بالتعريف حتى بالتعريف باللغه الامازيغيه. مع ذلك تجد الامازيغي لانه مسلم يقول لك لغه الاسلام هي القران واللغه العربيه هي لغه اهل الجنه ولغه اهل الكتاب المسلمين و ويدخل في تفاصيل يج... تجعله ينكر اصله في سبيل الحفاظ على هذا الدين وهذه المشكله التي نحن نعاني بها في مجتمعنا الليبي مع الاسف فالأمازيغ كلهم مسلمين مع الاسف في ليبيا ويدافعون عن الاسلام ويستخدمون ككبش فداء و وك... ون... ويبعثون الى المحرقه بسبب هذا الدين وهم على قناعة بأنهم يقومون بفعل الصواب مع الأسف للأسف كارثة كارثة يعني للأسف للأسف طبعا في مقولة أنا يعني كثير ترددت هالأيام بعد خصوصي غزو التاريس مثل ما بسموه الدواعش برأيك في مقولة بتقول الإرهاب لا دين له ف... أنت شو رأيك بهالمقولة هاي هل, هل هناك دين للإرهاب أم لا آه جوابي بسيط جدا الإرهاب دينه الإسلام يا أخي لا تجد لا تجد أي إرهابي لا تجد طبعا ليس كل المسلمون إرهابيون لكن كل إرهابي مسلم هذه هي المشكلة فلا تجد أي شخص يقوم بتفجير نفسه أو يذهب لدولة أخرى بما يسمى بين قوسين لنشر الإسلام والفتوحات الإسلامية ويفجر نفسه وهو غير مسل... غير مسلم الدين الوحيد في العالم الذي يحرض على القتال والجهاد هو الإسلام يعني أنا قررت لك آية التوبة سورة التوبة واحد. الآية 29 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون محرم الله ورسوله ولا يدنون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون عن يد وهم صغيرون هذه تعرف معناها يا اخي جون في التفاسير يعني لو المسلم احتل اي دوله وهذا ما احنا كأمازيغ وانتم في سوريا وغير في بعض في, آه في المدن في الدول الاخرى وهي مشكله الجزيه ان لم تدخل عن الدين الاسلامي وتريد ان تظل مسيحي او يهودي ما في مشكله بس تدفع جزيه هذه الجزيه لابد ان تدفعها وانت صاغر صاغر يعني في بعض التفاسير يقول انك الشخص الذي تدفع المسلم الذي تدفع له الجزيه يكون جالس وانت واقف تتضرع وتتملق ويمسكك من لحيتك ويصفعك ويعاملك باحتقار وبعدين ياخذ منك الجزيه وهذه الجزيه تدفعها كل فتره زمنيه معينه ليش؟ لتاخذ الحمايه من الدوله الاسلاميه وهذا الشيء يقوم به داعش كل يوم يا اخي ما ما هو الشيء الذي يقوم به داعش غير موجود في الاسلام اعطيني شيء واحد انا اسلم اليوم لا شيء لا شيء فكيف تقول لي ان الارهاب عندنا الارهاب لدين له الارهاب دينه الاسلام ومقره المملكه العربيه السعوديه هذا هو الارهاب وهذا بيت راس الافعى مثل ما بيقولوا العربيه السعوديه هذا هذا هو تفسيري او تعقيبي على سؤالك طيب يعني نحن مشان ما نطول كمان الحلقه على الناس وما تكون حلقه طويله شوي ما بنحب تكون الحلقه طويله <تصفيق> في عنا سؤالين كمان اخيرات هيك تقريبا يعني بدي رايتك لمستقبل الملحدين في الشرق الاوسط شمال افريقيا يعني كيف بتشوف مستقبلهم القريب القريب في السنوات القادمه وعلى المدى البعيد كمان. فضل. انا مقتنع ومؤمن ان في الفتره القادمه بسبب تطور وسائل الاتصال الاجتماعي وتطور العلم والانترنت وأن ان ان الملحدين سي كبير جدا في مناطقنا وسنكون اشد على المسلمين من الملحدين الموجودين في اوروبا او في امريكا، ليش؟ لان احنا من عانينا هذه مراره هذه الاديان اكثر من يعني في اوروبا ممكن تكون ملحد بس ما يص... ما, ي... ما يهينك شخص او ما يتجرأ ان يقوم ب بي... بتهديدك بالقتل اي شخص او بضربك او اهانتك. بس في وطننا لا يوجد حقوق للانسان. فالملحد الذي يخرج من بيئه مثل هذه يكون ملحد مثل البركان مستعد لينفجر في كل مكان في وجه كل مسلم او مسيحي او يهودي او اي اي احد عنده ديانه تحرض على كره الغير. فانا مؤمن ان ان الملحدين سيكون لهم ظهور كبير ولن يكون في مقدور الـ الـ السلطات الاسلاميه او الحكومات الاسلاميه ان تسيطر على هذا الموضوع مثل الصبغ مثل ما احنا هلا يعني عندنا الفيسبوك أو عن السكايب أو عن فنستطيع أن نتحدث أنا وانت بدون رقابة نستطيع أن ننشر أفكارنا بحرية فأصبح الموضوع صعب عليهم فحتكون في طورة ومع تطور العلم كل يوم حتثبت أدلة عكس ما موجود في القرآن وفي كتب الدينية فحتجعل الإنسان يفكر أكثر ويبحث عن الحقيقه اكثر فاعتقد ان ان البركان سينفجر عما قريب وستكون في طوره الحاديه ضد جميع الديانات لان الانسان ملحد بالفطره يا اخي نحن لم نولد مسلمين او مسيحيين نحن أو... ولدنا بشر وانسان بالفطره وانا اضم صوتي الى صوتك يعني الفترة القادمة سيكون انفجار الحادي بكل معنى الكلمة، هي ثورة، وثورة بدأت يعني بدأت من من أول ما أول ملحد حط على الفيسبوك أنا ملحد يعني وأنا ملحد وأفتخر هي الشرارة الأولى بالضبط، أخي عثمان الكلمة الأخيرة بتحب توجهها للملحدين عمومًا ولجمهور البرنامج خصوصًا، تفضل شكراً جزيلاً جداً جداً على إعطائي هذه الفرصة لأعبر عن أرائي وأضم صوتي لأصواتكم أنا فخور جداً لأقابل وأحاور شخص مثل شخصك الكريم شكراً. اتمنى أن نكون على اتصال دائماً كل الملحدين وأن يكون لدينا جمعيات حقوقية لنشر أفكارنا ويكون لدينا ملتقاءات عن طريق ال. شبكات التواصل الاجتماعي و... او اي عن طريق اي وسيله اخرى فانا بجد فعلا فخور وفرحان ان عشت هذه اللحظه لكي استطيع ان اعبر عن افكاري واتحدث بمطلق الحريه عن اعتقاداتي و... و... وافكاري الدينيه وشكرا جدا لكل ملحد شجاع جريء يرفض الكذب والنفاق والقتل والإرهاب والخداع والغش ويصرح بأفكاره ليس لشيء إلا لشيء واحد وهو إنسان لكي يقول للعالم أنا إنسان أنا لست مسلم أنا لست مسيحي أنا لست يهودي أنا لست بودي أنا إنسان فقط هذا الشيء البسيط الذي أريد أن نقول ونحن رح نأخذ منك وعد أنك تعطينا من وقتك حلقة ثانية في المستقبل ليس لموضوع الإجهار بس الموضوع المقارنة العلمية بين القرآن واختصاصك يعني. ك... طبعاً أتمنى أتمنى ذلك، ما في مشكل، أنا وقتي كله للموضوع هذا، متفرغ، <س partition of truth> متفرغ للمسلمين والجميع، يعني جميع الناس، فأتمنى في أي وقت في أي فرصة عندك أي وقت ثاني أنا مستعد لأي محاورة تانية. وإذا كان في شخص مسلم يحب أن يناقشنا أو يحاورنا بس بس ما يقول إن الحوار ملحد مع ملحد ضد يعني ما بنعطي فرصة للثانيين فلو كان في مسلم بيحب ينضم معنا في الحوار أنا أتمنى ونشوف من عنده الحجة والبرهان نتمنى نشوف إذا فيك أي مسلم ممكن يحاورك علميا طبعا وأنا أستبعد ذلك يعني للأسف على كل حال أعزائي المشاهدين شكرا لمشاهدتكم يعني أنا بتمنى إنه تتابعونا على على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى وتشتركوا معنا وإذا ممكن يعني تساووا شير للحلقات وحتى ننشر الوعي بين الناس ننشر ثقافتنا الـ الـ الـ يعني المسالمة خلينا نقول الإنسانية تفضل أخي لا لا لا تمام أوكي فبتمنى يعني إنه تساعدونا كمان بنشر بنشر الحلقات بالاعجاب صفحتنا يعني ساعدونا حتى حتى نقوى فيكم يعني نحن ما نقوى إلا فيكم فشكرًا لكم كثير وشكرًا لمتابعتكم وشكرًا لك أخي أصمعي شكراً, شكرًا شكرًا جزيلاً شكراً إلى اللقاء أصدقائي مع شاء